Da skal vi stifte bekjennskap med ett program med det ambasjøse titelen Explain Everything. Og jeg må si at dette er vel kanskje en av mine nye favorittprogrammer, Explain Everything. Hva er Explain Everything kan kanskje være litt vanskelig å forklare. Jeg skal gjøre et forsøk. De presenterer sig selv som en interaktiv tavle. Jeg vill se si at det er en blanding av en interaktiv tavle og et presentasjonsprogram som presenterer sluttprodukter på video. Explain Everything er egentlig ett program som er på en plate, en flat overflate, og på den overflaten kan du putte in mange forskjellige ting. Du kan ta en penn og tegne. Det er ikke noe tvil om at dette programmet, det egner seg absolutt best på en touchskjerm där du typ kan tegne med fingeren eller du kan tegne med en pen. Denne programvaren fantes først for iPad, men finnes nå for de fleste plattformer. Men min anbefaling er, hvis du har mulighet, bruk alltid en tørt skjerm. Da senker du brukerterskelen, og det blir enklere å gjøre produkter bedre. Hvis du gjør sånne saksebevegelser, så kan du fort gjøre ting større på skjermen. Du har en enkel måte å kunne flytte det rundt etter hvert som du gjør det. Og da gjør dette her at det blir mye enklere. Og det du faktisk gjør, helt nederst på programmet, så er det en sånn record-knapp som du trykker på record for å spille inn. Så du kan ha gjort klart, mye klart på skjermen, filmer og hva det skal være for noe, klart og gjør det klart, og så spiller du inn, og så legger du på din egen kommentarstemme. Andre ting som du kan legge inn det er du kan skrive vanlig tekst selvfølgelig og bestemme størrelsen på den. Du kan legge inn bilder, du kan legge in videoer, enten videoer du spiller in i programmet eller eksterne videoer in. Du kan som vi allerede snakket om flytte, du kan zoome, du kan gjøre dette her med forskjellige objekter, så for eksempel hvis du har bild av jordkloden, så kan du mens du spiller inn, la månen går runt jordkloden, må dra den runt. og for sluttbrukeren så ser du ut på filmen som du har lagt en animasjonsfilm, der eventuelt da månen går rundt jorda. Du kan ocksåså sätte i filer och du kan osså sätte i nettsir. Det som väldiger med av det bygger på er att man ska spilla inlyd och få klare. men du kan osså hänte eksterne lydskilder som musik for exempel som du lägger in. Förste gang här stiptet et med Explain Everything var på et skolet i England for en par år siden på en barneskole, og der var det en frøken som hade en til en iPad i klassen, og så gikk jeg rundt bort og spurte, hva er den viktigste appen for dig. Og så sier hun følgende, hvis jeg har Explain Everything og Book Creator, så klarer jeg meg godt uten allt annet. Book Creator, det er et sted där du lager bøker for iPad, slik at man kan bla seg frem og tilbake i bøkene. Og det hun gjorde, og i veldig stor grad, så lagde hun filmer i Explain Everything, og så satt hun de filmen igen in i disse bøkene som for exempel var bookreader. Og det var ikke, hun sa at veldig lenge så hadde man snakket om at man gjerne ønsket elevaktige undervisningsformer, men hun mente at hun ikke hadde fått det til før de fikk 1-1 device i klassen og explain everything. Og hennes jobb gick fra å være en foreleser til å bli en veileder. Og hun mente at det skapte mer dybdelæring hos elevene ved at man først måtte sette sig inn i ting før man kunne lage sånne forklarende videor som Explain Everything gjør. Og dette støttes også veldig opp i pedagogiken. i for eksempel læringspyramiden så er jo det nederste og viktigste nivået det er å lære bort til andre. Og som den læreren sa til meg det er at de må forstå ett tema før de kan lage en film der de forklare bort dette her til andre. Hvis vi går og titter på Blooms taxonomi, så kommer dette med å lage informative forklarende filmer det kommer også delvis på nivå nummer 3 og anvende men også på den høyeste nivået dette med å skape og lage ting ut fra revurdert kunnskap. Så det er en stor pedagogisk nytte, mener jeg, å ta i brukt verktøy som Explain Everything. Det er rene kinderegget for meg, for det aktiviserer, vi får studentaktivitet, vi får en god samarbeidsarena. Enten det er snakk om at man lager slike presentasjoner sammen runt en dings, eller at for exempel en elev lager en opplæring innenfor ett tema og skal bruke dette produktet til å lære bort til andre elever. Og det siste men ikke minst så tror jag detta er ett väldigt godt eksempel på god bruk av IKT där man bruker IKT på muligheter som ikke var mulig i pen og tider.